Om du har möjlighet så tycker jag att du ska försöka ta hjälp av någon i Zoom. Det kan vara en kollega men det kan också vara en student. Det finns en funktion som heter co-host. När man är co-host, alltså medvärd, då kan man till exempel sköta allt som har med breakout rooms att göra. Man kan byta namn, kasta ut och stänga av ljud och videobild för alla deltagare. En cohost kan neka inspelningar, sköta funktionen som heter Spotlight, ändra på chattinställningar, starta polls och sköta funktionen Waiting Rooms. Så det är väldigt mycket. Sen om man skulle vilja stänga av alla saker för deltagare att kunna göra så är det ändå så att cohost kan dela sin skärm, cohost kan fortfarande spela in och cohost kan fortfarande starta sin egen videobild. Och spara chatten också. Så det finns mycket som en co-host kan göra. Så ta gärna hjälp. Co-host kan inte eh, avsluta ett möte för alla deltagare. Eh, ett möte avslutas ju av sig självt när alla har gått ut i för sig. Men de kan inte heller göra någon annan till co-host. Och de kan inte starta Functional Waiting Rooms. Men väl använda den. Så hur gör man då för att göra någon till co-host? Jo, du tar de tre prickarna vid en videobild. Ska se flytta mig här. Eller de tre prickarna vid deltagarlistan. Och sen klickar man yes. Alltså de tre prickarna vid en videobild. Make co-host. Eller de tre prickarna i deltagarlistan på en person. Och sen make co-host där. Och så bara bekräftar man med yes. Så lycka till med att ta hjälp i Zoom.